هل تشتري الكثير من المنتجات في موقع ايباي؟ اذا في هذا الفيديو ساريكم كيف يمكنكم ايجاد منتجات باسعار رخيصة الثمن في موقع ايباي. يوجد عدة طرق لايجاد منتجات باسعار رخيصة الثمن. الطريقة الاولى هي بواسطة فرز نتائج البحث. انا الان موجود في الصفحة الرئيسية لموقع ايباي وسأتوجه لسطر البحث الموجود هنا وسأكتب اسم المنتج الذي اريد البحث عنه نفترض انني سأكتب ايفون 5 وسأضغط على سيرش سأضغط عليه وهنا سيتبين لي صفحة نتائج البحث ولكن يوجد هنا البند صورت من خلاله يمكننا فرز نتائج البحث ويوجد هنا الامكانية برايس اند شيبينج لوست فيرست من خلاله يمكننا فرز نتائج البحث وان يري لنا صفحات المبيعات او التجار الذين يبيعون هذا المنتج الايفون 5 بأرخص سعر موجود سأضغط عليه سأنزل الى تحت وهنا نرى يوجد ايفون في مزاد علني وحاليا المزاد العلني يوجد لديه اربع وب2 دولار ويمكن شراؤه الان ب وسبعين دولار فهذه الطريقة الاولى التي يمكننا إيجاد منتجات بأسعار رخيصة وشراؤها أو الدخول والاشتراك في مزادات علنية الطريقة الثانية هي كتابة مصطلحات عامة في سطر البحث لنفترض سأضغط على اللوجو الخاص للإي هنا للرجوع للصفحة الرئيسية ماذا يعني مصطلحات عامة؟ يمكن كتابة بلاك أو سيلفر أو رينج أو أي مصطلح عام لمنتج لنفترض أنني سأكتب هنا رينج واضغط على سيرش سأضغط هنا سيرش وهنا يوجد كما نرى اكثر من 15 مليون نتيجه بحث سنستعمل مره اخرى البند سورت ونضغط مره اخرى على برايس اند shipping لوست first سأضغط عليها وكما نرى يوجد مزادات علنيه كما نرى بيد التي تبدا ب 0.01 اي ان هذا المنتج لا يصل الى الواحد سنت تكلفته لا تصل للواحد سنت فهذه طريقة ثانية يمكنكم ايجاد منتجات بأسعار رخيصة جداً الطريقة الثالثة هي ايجاد مزادات علنية التجار لم يكتبوا اسم المنتج بشكل صحيح مما يؤدي الى عدم انكشاف الصفحة للزبائن ويمكنهم استغلال ذلك والفوز بمزادات علنية بسهولة هذه الطريقة يمكنكم تجربتها عدة مرات فلنفترض إذا كتبت هنا سأخرج للصفحة الرئيسية سأرجع للصفحة الرئيسية عن طريق الضغط على اللوجو الخاص للإيباي ولنفترض سأكتب آيفون في هذا الشكل وليس في الـ PH فقط F وأضغط على سيرش وكما نرى يوجد في العناوين آيفون كما نرى هنا آيفون هنا ايفون كاميرا يوجد تجار الذين يكتبون الايفون بشكل خاطئ فيمكننا استغلال ذلك ورؤية ما هي الاسعار الذي يعلنونها وشراء باسعار رخيصة لانهم لا يوجد الكثير من الانكشاف لهذه صفحات المبيعات لانهم لم يكتبوا المصطلح بشكل صحيح فدائما عليكم تجربة اسم المنتج الذي تريدون شراءه وكتابته بشكل خاطئ وربما سيكون هناك نتائج بحث ربما لا هذا متعلق في المنتج وفي حظكم الطريقة الرابعة هي استخدام فرز نتائج البحث في المربع الموجود هنا يوجد هنا البرايس من خلاله يمكنكم تحديد من سعر من إلى وهكذا يمكنكم أن يري لكم المنتجات حسب السعر الذي تحددونه والذي تريدونه أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو ولكل الاشخاص الذي واجهتهم مشكلة خلال تسوقهم في موقع ايبي ارجو كتابة المشكلة تحت الفيديو وسأحاول حل المشكلة بأسرع وقت ممكن ايضا لكل الاشخاص المعنية في بدء البيع في موقع ايبي جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تساعدكم على بدء البيع في موقع ايبي كل ما عليكم فعله هو كتابة تفاصيلكم في الرابط المبين تحت الفيديو